Ты какой, третий раз его уже просыпал? «Було виявлено залишки ракетних систем залпового вогню та велика кількість касетних елементів. Вони були не спрацьовані, вони більше не були для населення, тому не потрібно, якщо ви їх знайшли, брати в руки або забирати, старатися з ними щось зробити. Всі боєприпаси, які ми знайшли за сьогодні, будуть передані на полігон та будуть знищені на полігоні.